Лицарські поєдинки в перший день фестивалю починаються із номінацій Щит-меч. Першими свою вправність на мечах демонструють жінки. Ведучий фестивалю Юрій Даценко говорить в перший день програми п'ять поєдинків. Це більш спортивні номінації, тобто потрібно е, просто, грубо кажучи, набити по супротивнику певну кількість очків. Їм потрібно вміти маневрувати, вміти е, гарно орудувати зброєю. Жінки в обладунках в номінації змагаються годину. Після десяти поєдинків перше місце виборює киянка Ліна Кіштарі. Жінка говорить, п'ять років займається фехтуванням. В цьому році лицарський турнір у Меджибіській фортеці для неї вже шостий. Мені просто прийшла голова ідея, що було добре навчитися просто фехтувати, але фехтувати не на ну, олімпійський, ну, а саме фехтувати обладунку з м'ячем, тому я якось знайшла клуб свій. Додає, лицарські обладунки, хоч і на вигляд здаються важкими, але для жіночого тіла вони придатні. Ми їх максимально спортопатумізованими, вони максимально легкі, максимально захищають, тому коли ця вага розподілена в тебе по тілу, то ти не її не відчуваєш, ти просто звикаєш. Каже, головна нагорода для неї – здобутий досвід і спілкування з учасницями, які розділяють її захоплення. Вінничанин Сергій готується до чоловічих поєдинків. Чоловік займається фехтуванням вісім років. Говорить, лицарські поєдинки вимагають як значної фізичної підготовки, так і значних коштів. Треба досить довго тренуватися, мати гарну фізичну підготовку, щоб можна було в залізі довго махати мечем. Обладунок досить дорогий, десь біля тисячі доларів коштує. Це нормальний комплект обладунку весь. Чоловік вважає, головна родзинка фестивалю – можливість перенестися в світ середньовіччя. На фестиваль багато відвідувачів прибули в середньовічних костюмах. Вінничанка Марія говорить, її костюм європейського стилю. 16 вік е – ця, Німеччина, От, е Верхня – Баварія. В перервах між поєдинками виступи етногуртів – репертуар, яких підібраний під традиційну музику 14-16 століття, розповідає ведучий фестивалю Юрій Даценко. Пояснює, глядачі мають змогу слухати середньовічні мелодії в двох локаціях – на території фортеці та за воротами. – У нас дуже багато лицарських боїв, у нас дуже багато музики, у нас величезний ярмарок, у нас багато танців. У нас, я бачив, вже прибула команда із Чернігова, це, які представляють увечері просто неймовірне фаєр-шоу. Директор державного історико-культурного заповідника Межибіш Олег Погорілиць каже, лицарські турніри у фортеці проводяться з 2003 року. Додає, територія заповідника дозволяє приймати значну кількість людей, незважаючи на карантинні обмеження. Фортеця має цілий гектар території, ми можемо прийняти до двох тисяч чоловік. Тільки в залах у нас відповідно, є масковий режим, засоби безпеки і все інше. А на території в нас, звичайно, якби міст Додає, вхід на фестиваль платний з дорослого 200 гривень з дітей 100. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.